أبو صاحب أبو خالد أبو وليد بسام حمادة أخر بارا بارا بارا بارا أنا أخر بارا بارا كانت بعنوان بارا بحبك على بارا عدم بارا بارا عيسى أيوب بكتب بالشامي ما في شاعر بكتب بالحلبي ليش خيو ام انا كتبته بالحلبي هاي القصيده عم بقولها لخطيبتي يا خطيبتي السنة 13 سنه تركتني اتجوزت واحد غيري عم بالقصيده اخيتو هل الى رؤياك جاره فاشعلتي فسط قلبي نارا ويفتح بجسد اخيو يا ما جبتلك جو بلبل بسطيك بلون الحواره يا ما طعميتك فشفيش شو قلبك اسود شحواره، لك ارحمي جيبي اللي كرمالك صار كيس خره، كرمالك يا ما زعلت ابوي وجبت له مني من كثر ما كنت احره، لك كل هالشيء عملته من شانك ورحت اتجوزتي قفصته إبي صلاة محمد ما اشوفك لابزقفصت وجهك بوجهو رحت اتجوزت الاقرع وتركتي هالشب الكربوج وحق الكعبه لفتو وأرميكي مثل البابوج ما على العاشق صوج إن جيتي أهله وين ما جيتي لهالبابوج روحي السري حالك روحي اجريكي برفع السيكارة سحيحير سوق الهال كتيري. وإنتي منن سحارة وعلى أول اتنينتي عيوش انعاطلة ينتابت تتناوى من الدرخوش لا احلى بصخر لك ما حكيت لي شلون العسكرية؟ والله الحمد لله ايه الحمد لله بتعرف لاحكي لا لك هلا على ايامي وقت بالعسكرية والله يا اخي نحن بغرفتنا شيء ست سبع ساكر. وسوينا دورية على الجلي كل جمعة على واحد والله يا اخي صار دور علي كويس بحقي يا اجل الجلي لا ما كويسه بحقك يعني خيو مالك بالطويله بعرف لك واحد حيطينه حرس قطع حالي ليه ما اروح اقول له ويجي وانا اروح مطرحه والله ما كسبت خبر رحت قلت له قال لي ما في مشكله والله يا معلم ورحت مطرحه الاقي حد العلم انا بارك اصوات شي بترعب شعر الايدين والإجرين الله مت... اكبر مثل ما عم بحكي معك خيو انا قلت لحالي بجوز عم بتخيلني انا أقول لك بعدين عيون شعب طوي انا هون ارتعبت بصراحه مع انه انا ما برتعب انا ابو سهر بعدين الاقي شوي شوي يقرب يا حزرك ايش طلع؟ طلع طلع زيب وأنا معي باروده وما بصير أضرب غير طلقه وحده إذا ضربت أكتر من طلقه بتعاقب أنا هون بتعرف عمك أبو الصخر طلعتلك لك إلبارودة اللي اضربه ضميري النبني يا أخي قلت حرام أعمله لك بشت عمو ما يلوح طلعت الباروده يا معلم ضربته من كتفه طلعت من تاني طرف مثل ما عم بحكي معك. خيو مالك بالطويله؟ اجى الضابط قال إيش عم بصير حماد؟ لقلت له ما في شيء بس اجى كذب وقوسته ما صدقني بلعب عم بكذب في بيني وبينه مسافه خير الله بالعت ما شفتها بنص كتفه مثل ما عم بحكي معك. خيو انا مو مقوسه دمه عبشر طول ما ماله ماشي دمه عبشر يا حزرك وين طيب عند باب السكنة شافوا الضابط طعن النهار صحلي قال له ابو قلت له نعم قال لي حلال عليك الك اجازة عشر ايام طيب. معلم لحرج بدي احكي لك لاحكي لك ابوس النظر انا اخ يا ابو البر الله أكبر على هارين أوتيلر فاطي مع واحد رايح هلا و أجي أجي معك عين بعض من معك رايح أحلى <تصفيق> لأك نعمل بر شغله بسيطة ميت واحد بس أضرب الواحد كات يضرب الثاني منه يروح على الحيطان لك بيني وبينك جايين عم حلل 200 واحد لا لو ما كنت ابدا احلل ونعمل الله لوم العيب على معك بس ما ينزل ربي يسترخوي. واحد أتمنى تكون عجبتكم السكتشات إذا عجبتكم السكتشات لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتعمل زر الجرس استنونا في درجات جديدة إن شاء الله على رمضان السلام عليكم. <تصفيق>